В евакуацію з Оріхова до Запоріжжя замість весільної подорожі поїхало подружжя Олександра та Матвія Ракашевич-Водяницьких. Вони побралися за два тижні до повномасштабного вторгнення. Гроші, які подарували на весілля, планували витратити на будинок і авто. Натомість відкрили в прифронтовому місті кафе. Люди десь в травні почали вертатися в Запоріжжя, стало більше людей. І вирішили, що треба щось робити, не сидіти на місці. І ось прийшла така ідея з кафе. Щоб підтримувати саме емоційну сторону людей які приїхали сюди, а не хотіли сюди приїжджати, приїхали ну, не, не по своїй волі. Так, у нас були збереження після цього всього, і вирішили, щоб ці гроші, ну, як не лежали, тим бачив такий час, е вкласти, щоб, як кажуть, гроші працювали. Матвій та Олександра студенти. Чоловік вчиться на агронома. Дружина – на лікарку. Бізнес-навички опановують в інтернеті. Дружина дала мені відео з ютуба, е е іноземні, японські відео які ще були з переводчиком, але таким, не дуже хорошим. Тіпа. Ми їх передивлялися раз в 50, і потім вже з Максом, це шеф-повар, ми вже робили тіпа, ну, свої наготовки. Там. І це було перероблено, там, ну, чуть ли не ну, хай 500 панкейків було зроблено, вбито просто. <с�я> <с�я> і от зробили те, що зараз є. Давайте зараз я приводу вас до нашої кухні. Робоча зона – саме необхідніше, ну і правильні руки. Добре? Всю техніку брали нову, всі стили теж були нові, Ну все з нуля, скажемо, робили. На роботу подружжя найняло переселенців. Так підтримують людей, які втратили все. Наприклад, Іван Селища прийши працює баристою, Ірина Стокмаку – кондитеркою. На початку війни я приїхала і вже проживаю тут рік. Я знайшла в інтернеті, об'яву, подзвонила і взяла мене на роботу. Я був у пошуках роботи. Ось. Вже, вже нічого не шукав, тому що а, сенсу нем, нема було. Черга на якусь посаду була 10-15 і, і все. І мене перебували. Я, я лежав вдома і мені телефонують і пишуть у вайбері, що потрібен баріста. Ви баріста? Там, як, як, і, Ось. і мене позвали сюди. Тут я вже працюю протягом місяця. За подіями в Оріхові Матвій та Олександра стежать у пабліках і чатах. У місті в притул до лінії фронту у подружжя залишилися рідні та друзі. Ми дуже переживаємо кожен раз, ми бачимо і такі кадри. Звичайно, переживаємо, споминаємо ті самі часи, коли ще сиділи в Оріхові і щось бахало, щось там прилітало. Матвій Олександра зараз волонтерять, передають панкейки та солодощі військовим. У планах подружжя розбудувати мережу, відкрити заклади в інших районах Запоріжжя, а потім в інших містах. Але спершу в рідному Оріхові. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини. Запоріжжя.